اتعرف ما معنى الكلمه مفتاح الجنه في كلمه ودخول النار على كلمه وقضاء الله هو الكلمه الكلمه لو تعلم حرمه زاد مذخور الكلمه نور وبعض الكلمات قبور مفتاح الجنه في كلمه ودخول النار على كلمه وقضاء الله هو الكلمه الكلمه زلزله الظالم الكلمه حصن الحريه ان الكلمه مسؤوليه بعض الكلمات قلاع شامخه يعتصم بها النبل البشري الكلمه فرقان ما بين نبي الكلمة زلزلة الظالم الكلمة حسن الحرية إن الكلمة مسؤولية إن الرجل هو الكلمة شرف الرجل هو الكلمة شرف الله هو الكلمة